إذا كانت لديك بيانات حسابية، تحتوي على أرقام وتريد تحويلها إلى صيغة مليون، فأضغط إلى تحديد، وتم إلى رقم، ثم تنسيقات أرقام إضافية، ثم تخصص أحذف جنرال وأكتب هذا الكود، ثم أضغط أوكي لتحول إلى هذه الصيغة.